Pandemie koronaviru tvrdě zasáhla i celou oblast umění. Filharmonie Hradec Králové přesto poctivě zkouší, hlediště ale zůstává stále prázdné. V první vlně jsme byli všichni ještě plní optimismu, Řekněme zapojovala se spousta lidí z orchestru do šití roušek, vytvářeli jsme open air akce, koncerty, pak naštěstí v létě jsme mohli normálně pracovat, ale zaskočilo nás to na podzíle. Zim, kdy jsme připravovali hudební fórum Hradec Králové, 16. ročník a vlastně nedělní koncert 11.10. už se nemohl, nemohl konat. A vlastně od té doby řešíme věci, co se týká provozu, kontaktu s divákem a všechny záležitosti, které jsou s tím. Spojené. Umělecký život se přesunul do internetového prostředí. Přestože dramaturgie letošní sezóny byla velmi ambiciozní, jsou Filharmonici vděční alespoň za kontakt s posluchači, prostřednictvím online přenosu internetu nebo televize. Tak bylo to třeba nahrávání absolventského koncertu pro konzervatoř Praha, který byl přesunut už z jara do tohoto termínu. Samozřejmě se konal bez účasti diváků. podařilo se nám natočit Silvestrovské koncerty s operetními melodiemi, které vysílala potom ve naše, jednička, naše online kanály YouTube, Facebook a, a, a na našich stránkách. To mělo velmi pěkný ohlas u, u posluchačů. Počinů, které se filharmonie povedly v čase pandemie, bylo mnohem více. Další týdny jsou ale nejisté, i proto Filharmonie Hradec Králové už formálně zrušila zbylé koncerty ze všech abonentních řad v této sezóně a vrací vstupné. Optimismus ale Filharmonici nestrácejí a pracují na dalších projektech. Chystáme se teďka do Brna v příštím týdnu, pokud to situace dovolí, kde máme spoluúčinkovat na významném výročí, řekněme, jednoho z nejlepších světových pěveckých sborů, Český filharmonický sbor Brno má svůj slavnostní koncert. Připravujeme do brzkého budoucna nahrávky s kapelou Lucie, protože se chystáme v září na velké turné s kapelou Lucie, které proběhne jak po České republice, tak i na Slovensku celkem to má být 10-12 koncertů, tak na to se moc těšíme. Filharmonie Hradec Králové si váží v této nelehké době trvající přízně posluchačů. Všichni se už těší na to, až se budou moci opět setkávat při hudebních produkcích. Do té doby vedení zvek poslechu nahrávek na jejich YouTube kanálu nebo na televizní stanici ČT Art. Nejbližší koncert se bude na ČT Art vysílat 15. března a to s názvem Filharmonie Hradec Králové a Karel Jaromír Erben.